نهن و نبارك للمعرس الغالي صلبي ابو العريس استاهل خاله الغالي الله حج محمد الحسناوي تحياتي اله نهنا ونبارك للمعرس الغالي علي الحسناوي ليت حنائه وزفافة. يا رب الخير البركه الايمان الحياه الزوجيه السعيده المام عرس يا الله يعرس من يدي يعرس بكم يا ولد يا الله كلكم ان شاء الله تعرسون والمعرس يشد سبير من خالنا ابو علي وشديدك تحياتي لصاحب الدعوه عمنا الغالي حجي محمد الحسناوي حضروا معنا مصورين غوالي شبر الموسوي اليوم شبر ماخذ ما له كاميرا مليون ونص الله اوقيكم تحياتي للمصور الغالي ثامر الجمالي تحياتي كل الحضور قاعه فيروز تحياتي للمهندس الراقي عبد الله التميمي منشدنا الغالي قحطان الدجيلي، وانا خادمكم احمد المهندس اذا نستاهل صفقه سمعونا صفقه، وكيفكم بعد؟ حيهم. مع العلم تعرفون اخر تطورات اللي صارت اخوتنا الامن السياحي يكون راح يكون مولودنا خصيصا للعريس والكم دي جي بسيط. يلا متفقين ان شاء الله يا ولد؟ متفقين؟ هذا امر امر ما نقدر احنا. صارت ماسخه ويا الناس طيبتنا. الطيبه مشكله بهالمجتمع هذا صارت. صارت ماسخه ويا الناس طيبتنا. اللي يحب العريس يسكت. اللي يحب امه يسكت. اللي يحب يسمعها بيسكت صارت صارت ماسخة ويا الناس طيبتنا بيض قلوبنا وكلها استغلتنا وهي المشكلة من الوقت بينا يدور يم واحد ما تسوى تصير شغلتنا مشكلة لا صارت شغلتنا يم واحد صارت ناس خير وناس طيبتنا بيض قلوبنا وكلها استغلتنا وهي المشكلة أروح فدوه هي اسكت اروح في دوال لحيتك الحلوه هاي وهي المشكله من الوقت بينا يدور يما حجه ما تسوى تصير شغلتنا نضحك لجرحنا بس احنا عدنا احساس ما نقبل قبلنا نعد حتايا جرحتنا ليش وصلنا هالمرحلة ترى من قلوبنا يصير مشاكلنا ترى من قلوبنا يصير مشاكل ما كثرنا طيب الناس تاكلنا ما سوينا زين ينبزل وحدة يروح ولا تنخوش وادم بالشدة شنة يا يا يا نركض لليطيح نركض لليطيح ومن النطيح بضيت اقرب ناسنا بالشدة تخذلنا الماء ما ضلعتنا واحد ساعة لنحتاج ما عندنا عدنا واحد ساعتين احتاج حتى البين زامط حتى البين زامط حتى البين زامط البي هم يفشل يفشينا. هم يفشلنا هم يفشلنا صفقة العريس يا يا ابا عالصفقة حيال شجاكم صفقة الدنيا ما خلصت ما خلصت الدنيا دولاب يوم لك يوم عليك دنيا ما خلصت ولا اضطي بيك أبي لك عازة وتجيبك عازتي طول لسانك بعد خلق طويل طويل لسانك بعد خلق طويل انا احبا خلصاير من اشتهيك جر جَرَكَ من نذيب سنارتي يفشلون انفخلون بالعشرة يفشلون وكل ما يوافي لك يفشلون يا ربع الزامطت بيهم يخوتي يلي يلي اخوتي الزامطت بيهم يفشلون يفشلون تشيل التائهة البلوى التائهة يدلوها بيه يا معون ثلت بالضيت خواني يا معون والهم بالشدد واقف والله كلهم حاولوا على هذا المتن يا معون يا معون يا معون والهم بالشدة واقف يماعون شحطن بيك وتغزر يا ولد شحطن بيك وتغزر يا يماعون يا لو انت شبت نبي لو القرآن خليلهم يغدرون يغدرون بي العاشق رفعيده حد يخاف العاشق يرفع ايده او علي ينظر ببور اللي يرفع عيده. انا رفعت ايدي العشق لا علي بن ابي طالب فحل الفحول زوج البتول يلا سمونا صفقه سمونا صفقه عاشق وصارخ خيالي ويسولف الحسنى وبي ولقبوني يا الحسنى بلقب قيس العشق ليلة العامرية علوي عشقيت وتدري العشق فتان وعليم ودعت وعشقت علوية ورفصة السادة وابن عمهم عشيك خيالي ويسولي في الحسنة وبية ولقب ونملق قيس العشق ليلة العامرية علوية عشقت فدري الْعَشِيقُ فتان وعليم ودعت وعشقيت علوية هي ثوب اصفر لا يقلها هواي وجدايلها ذهب من الله مطليه عرفتوا للحبيب عرفتوا للطبيب بكل معانيه انعشبت النجف وبالذات قبت علي هذا ولا هذا وله وتاليه